Traian Besescu, reachie după celotul de la C a fost achitat definitiv, e o minciună ce acest sistem a fost condus de preedintele Besescu. Traian Besescu a negat din nou, categoric, acuzațiile potrivit celora ar fi creat un sistem coercitiv în România. Fostul preedinte a declarat, la B1TV ce acest sistem s-a creat singur pentru ce legea i-a permis, din cauza unor bugetari care s-au vrut să te pe ari, din cauza Comisiei Parlamentare de Control al SRI care nu i-a făcut treaba? Precizările au fost făcute în contextul în care Curtea Suprem tocmai le-a achitat definitiv pe mai multe judectoare care fusese acuzate de dna de fapte de corupie. E o minciun ce acest sistem a fost condus de preedintele Băsescu. Asta spun cei de la Antena 3, gâdea, Badea. Eu nu am creat un asemenea sistem, sistemul s-a creat singur din cauza selebiciunii legilor. Adicnite bugetari au crezut ce pot ajunge pâniri. Dacă vorbim de extinderea puterii SREI, asta s-a întâmplat pentru ce nu i-a făcut treaba Comisia Parlamentară de Control al SREI. Dacă vorbim de magistrai care s-au apropiat de SRI, am văzut eu protocoalele care au IIT la ideal acum. Acum le-am văzut -i eu. Îneleg ce mai sunt angajamente ale magistrailor ce nu vor divulga documente primite de la SRI, Procurorii și judecătorii au independent cât în iau ce legislaia le permite. Sistemul poate fi setepunit prin legi. Am văzut efectele legislaiei promovate în 2004-2010. E timpul să modificme legislaia, pentru ca nimeni să nu mai facă abuzuri, uite, chiar împotriva judecătorilor. E o betelie pe care o duc unii acum. Noua legislaie mut se chia special de ancheta magistrailor de la DNA la parchetul general. Cât timp pe la DNA, fii sigur ce o să mai vedei judectoare arestate, sau cu dosare fără probe, judectoare care n-ar servi neaprat interesele unui sistem. Seinerii cont de cei care se impun ca această sechie să nu fie mutat, a declarat Traian Besescu pentru B1 TV. Judectoarele Gabriela Bârsan subliniere Iulian Apu subliniere Oiu au fost achitate definitiv, joi, de magistrații de la înalta curte de casacie subliniere Ijusticie într-un dosar în care erau acuzate de dna de mai multe infracțiuni, printre care subliniere luare de mit. Un complet de 5 judectori de la Instanța Supremă a respins apelul DNA, fiind menținut decizia de achitare de dat de un alt complet în noiembrie 2016. În acela i dosar au fost achitați Anton Pandrea, fost judecător la înalta curte i fost membru al CSM, Corina Corbu, judecător la secția de contencios administrativ i fiscală în altei curci, avocat Ciradu i Claudia Silinescu Gherbovan, omul de afaceri Gabriel Chiriac i Florian Ionescu. Subliniere oferul Gabrielei Bursan. Florian Ionescu a remas cu obligația de a plăti o amend administrativ de 500 de lei. A existat subliniere. Sublinierei o opinie separată a unui magistrat din completul de cinci, în sensul admiterii apelului DNA sublinierei condamnarea a doi dintre impulpaci, Iuliana Pu subliniere Oiu, pentru un cus de fals, sublinierei Claudia Silinescu Gherbovan, pentru fals un înscrisur sub semntur privat. În iulie 2014, judectoarele Gabriela Bârsan sub liniere Icorina Corbu au fost suspendate din funcție de CSM. Gabriela Bârsan este socia fostului judector CEDO Corneliu Bârsan.